То графіку по відключень електроенергії намагається простосуватися місцева жителька Таїсія. Намагаємо щось зробити, помити швидко волосся, причепуритися, зробити якісь домашні справи, попрати приготувати їжу. І все це, ну, власності в 4 години треба ще й на роботу працювати. Дивимось, де знаходиться цей об'єкт, куди повинні потрапити, і до якої групи відносяться по відключення світла. І вже підлаштовуємось. Ну, таке життя в Миколаїві треба. Це Україна підлаштовується, ми теж. Дівчина розповідає, знаючи графік відключення світла, намагається планувати свій побут так, аби встигнути зробити усі домашні справи. Утім, говорить, буває що світло вмикають невчасно. Якщо є графік і він е, співпадає, це так, зручно. Бо вчора було на роботі, а по графіку, наприклад, вимкнули е, у другій і повинні були у 16 включити, а включили на півсьому. Оце незрозумілий був графік, а якщо це все ну, чітко, то це зручно. До щоденного вимкнення світла в місті пристосувалась логістична компанія. На кожному відділенні встановили генератори, що забезпечують роботу навіть під час відключення світла в районах. На кожному відділенні у нас є генератори, які ми підключаємо у разі відімкнення світла. Тобто клієнтів попереджаємо, клієнти знають про ці планові відключення, графіку. І тому вони стараються коригувати свої отримання-відправлення, тобто графіки, щоб ми е, більш навантажені, коли люди приносять посилки. Вони зазвичай приносять, коли є світло, коли швидше програма працює. Генератори становить таким чином, щоб працювали всі необхідні системи, тобто Термінал, оплата картою, готівкою і належна кількість робочих місць-операторів. Електротранспорт в місті також працює відповідно до графіку. Місцева жителька Катерина говорить, вранці не встигає доїхати до роботи, тому що тролейбуси і трамваї курсують з 5-ї години ранку до 8-ї і з 10-ї до 14-ї години. Єдине, що неудобно, трамваї і електротранспорт, тому що робоча перевозка, тому що багато роботи, допустимо, до, ну, з 9 чи з півдев'ятого, то неудобно, бо в 8 часів закінчується трагаєю їздити. Ну, а так, підгоштовуємося. Прийшли з роботи, швидко з, з дитином робимо уроки, щоб успіти при світі це зробити. Ну, потім всі домашні справи швидко зробили і все. Кав'ярню, в якій працює Владислав, призупиняє свою роботу на час відключення світла, розповідає хлопець. Чекаємо, поки дадуть світло і відновлюємо свою роботу. Тобто ці дві години не працюють Не працюємо. Генераторів немає, на жаль. Графік відключень передбачає відсутність електропостачання на період не більше двох годин. Вимикають по черзі споживачів усіх трьох груп, розповідає в Миколаївобленерго. Також можуть застосовуватися стабілізаційні та аварійні відключення, які не залежать від графіка погодинних відключень, повідомили в компанії. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.